Hej, mit navn er Nikolaj Kjems. Jeg er chef i Center for Sundhed og Ældre her i Hvidovre Kommune. Formålet med denne lille video er at give dig et indblik i, hvorfor det netop for dig kunne være interessant at søge dit næste job her hos os. Vi håber, du får et billede af forventningerne, vi har til dig, men også omvendt, hvilke forventninger du kan have til os som arbejdsgiver. Vi håber, det bliver inspirerende. I Center for Sundhed og Ældre vægter vi den attraktive arbejdsplads, og vi investerer i det. Det betyder, at du som eventuelt kommende medarbejder kan forvente, at du i samarbejde med dine nærmeste ledere bliver engageret omkring din egen fortsatte udvikling. Jamen, jeg har oplevet, at jeg har fået lov til at få de kurser, jeg gerne vil på, øh, som jeg synes er vigtigt. Jeg har været på en demenskursus. Jeg har lige været på et forflytningskursus i to dage hvor man ligesom følger op på tingene og lære noget nyt. Vi ønsker at aflive, vi plejer. En så stærk kultur som vi plejer, kan vi kun aflive sammen. Og vi kan gøre det ved medinddragelse og medindflydelse i opgaveløsningen. Det er en klar forventning, jeg har til dig som medarbejder. Vi skal have styrket de faglige resultater, og derfor vil nye input for nye medarbejdere i nye fællesskaber også blive hilst hjertelig velkommen. Når vi er på kurser og når vi lærer sammen, så er det jo vigtigt, at hvis jeg har en teknik, jeg bruger, og den ikke er god, så er der måske en anden, der har en anden teknik, som bruger, hvor den er endnu bedre, og den kan jeg så tage med mig hjem og sige, nu har jeg lige været her, og jeg har lært sådan og sådan. At i stedet for, at man snakker ind i det, vi plejer, så snakker man om faglige synsninger i stedet for de personlige synsninger, så man hele tiden begrunder sin sin holdning og mening med det faglige ind i det. På den attraktive arbejdsplads handler det selvfølgelig ikke kun om faglighed og opgaveløsning. Det handler også om sociale relationer og fællesskaber. Jeg vægter det højt. Jeg ved, at fællesskaber kan noget. Jeg har også en forventning om, at du bidrager til fællesskabet. Så det både bliver sjovt og berigende at gå på arbejde. Tvikke arbejdsglæde har vi ingenting. Vi skal være glade for at gå på arbejde hver dag. Igen, hvis du har opbygget tilliden, dine medarbejdere og ledere imellem, så, så tør man mange ting, og der er plads og rum til den enkelte medarbejder. Vi er alle sammen kommet for at udføre den samme arbejdsopgave. Man kan ikke altid gøre det på 100 procent, og der må vi støtte op om hinanden og være der for hinanden. Det er en dejlig kommune at arbejde i. Og man får lov til at gøre nogle ting, som man måske ikke får lov til at gøre andre steder. Man får lov til at være sig selv og arbejde selvstændigt. Øhm, og jeg synes, når man spørger om noget, så får man så regel altid et ja. Og det synes jeg er vigtigt. Jeg er rigtig glad for mit arbejde. Altså, ellers havde jeg ikke været 19 år.